Посилки рідним на передову можна передати безкоштовно через волонтерську пошту, розповідає волонтер Віталій Підгайчук. Працює пошта з 10 до 17 з понеділка по п'ятницю. Українським військовим допомогу від рідних та небайдужих людей доставляють вздовж усієї лінії фронту. Дуже часто передають і дружини, родичі там берці з разом з солодощами, з малюнками, з листами від дітей. Хмельничанка Тетяна використовує волонтерську пошту вперше. Жінка розповідає на фронт передала ліки та сигарети. У посилку волонтер Василь Дмитрович кладе також консерви. Я передаю передачу своєму чоловіку, який вже ну спочатку війни, одразу пішов на фронт, і от уже як чотири місяці, він знаходиться там, може пішов п'ятий. Спочатку повномасштабної війни Росії проти України волонтери Поділля відвезли на фронт 100 автомобілів з допомогою для військових та передачами від їхніх рідних, каже Віталій Підгайчук. може принести посилку, і ми її передамо безпосередньо тому військовому службовцю, якому вони зазначать. Єдине, що ми не приймаємо і не передаємо алкогольні напої. Віталій Підгайчук розповідає: допомогу для військових. За їхніми запитами також збирають, сортують та передають самі волонтери. Ми не лише там посилку з рук в руки передаємо, якщо там, припустимо, якась там бригада просить там таку то кількість аптечок, ми спрацюємо, самі збираємо, співпрацюємо з різними закордонними фондами, організаціями і так само передаємо їм з рук в руки. Чоловік на передовій, і я збираю якісь речі дому, Те, що потрібно, я приходжу до волонтерів, прошу про допомогу. Завжди допомагають, збирають і передають. Волонтерка Ярослава Гранат розповідає – сортує допомогу для військових. Тут ліки, пластирі, такі різні необхідні речі. Зараз нам приїхала гуманітарка, ми розбираємо, розсосовуємо її і передаємо, що військовим потрібно. За словами Віталія Підгайчука, мінімум раз на тиждень караван автомобілів волонтерської пошти вирушає на фронт. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.